מה קורה זאת שוב פעם? אני מיכל היום אני אעשה לכם סרטון שמלא זמן לא עשיתי שזה מבטם את הדואר שלי גיבטי שלחו לי מוצרים חלשים שיש להם באתר אז יש פה מברשת ממש נעימה, גם צפופה אבל גם טיפה פלאפית ואפשר לעשות את ההצללות רטובות זה של מיקהילה מייקאפ בראשס מספר 46 ומעופרה יש לנו פה סיגנצ'ר בלאש פלט פיגמנטית בטירוף כאילו וואו ויש פה לא סומק יש פה גם היילייטר וזוג של ברונזר אני רואה שיש פה גם שמן ארג'ן להזנת הציפורן. יש לי מלא שמנים לציפורניים ואני לא כל כך יודעת להביד מה טוב ומה לא טוב כי כולם טובים בעיניי אבל זה מחברת אורלי שזאת חברה ממש איכותית מה שמיוחד בזה זה שזה בא בטיפות והם שלחו גם מרקך של המיקה עכשיו אני אגיד לכם מה הקטע אני חולה על שלה אבל אני, אני לא משתמשת במרקחים מה שכן הייתי בהשקה ובחבילה של המוצרים החדשים שהם הביאו אז יש מסכה לשיער של מרול האויל שאני ממש מתרגשת לנסות את זה גם כי זה בגודל נסיעות וגם כי אני חולה על מסכות שיער ובאמת הדבר שהכי יעזור לכם לשיער זה אוי, איזה ריח טוב, וואו פת הדבר הבא, זה מחליק מחברת וטליין נשבעת אחד המחליקים הכי יפים שיש לי עכשיו, זה מנומר כאילו ליטרלי, מנומר אני אוהבת מנומר כמו שאתם רואים <laughs> ועוד משהו שיש לנו כאן זה משהו שממש התרגשתי לקבל זה מחברת RCK שזה בעצם בדי גלו את רוצה לראות באירוע כזה, וואו זה גם כאילו משזף וזה גם נותן זוהר מאוד יפה לגור ולשמם אותו על הרגליים, על הידיים, על מה שבא לכם והדבר הבא זה צללית של אופרה שזה בגוון סירופ אני חולה על החיבה של אופרה. יש להם מוצריים מושלמים. זה מאוד גימרי, בגבון חום, זה אבhar כזה ויש פה גם מראה. באמת, ללית בו, שלי, זה. זה יש פוגה מרآה. במתצללית מאממת ובממש פיקמנית. והמוצר שיחי יתערב תיבא. סתכלו על הסטטאים שלו. זה זה. זה extreme matte lips. אוי oh, סליחה, פורד סליחה. יש שם ריח של דוב דובאן כי זה באמת בצבע של דוב דובאן. זה מספר 16 שעה קורим לו דיק בורדוקס. זה מתקבלת מת, matte כמובן. זה סופר עמיד וזה ממש כמו ליקוויד ליפסטיק דבר הבא ששרחו לי, קצת מוזר אבל שרחו לי דאודורנט זה בעצם אקס לא לגברים, יש עכשיו גם לנשים קוראים לו אקס אנרכי והפתיחה שלו ממש מגניבה זה פשוט כזה סיבוב נפתח יש לו ריח של קפוח זה מסוג ריחות שלא כולם יאהבו אבל אני חושבת שזה די נחמד דווקא אז מעכשיו אם בנים שואלים היי hey, גבר יש לך אקס אז אתם תגידו היי hey, גבר יש לי אקס ואני אישה hmm. מהאתר שיעים קיבלתי את החולצה הזאת שאני חושבת שהיא סופר חמודה אני בחרתי את זה ומי שמזהה מעליסה בארץ הפלאות וזה לגמרי יתאים לחורף מהאתר ביוטי פוינט קיבלתי בעצם ערכת של חברת SR Cosmetics שזה בעצם חברה ישראלית יש לנו פה קוויאר ודבש זה מסכה להרגעת האור יש פה קרם קוויאר ללילה ויש פה קטיפת זהב שזה בעצם סבון פנים בפיצור אני ממש מתרגשת לנסות את המוצרים האלה אני תמיד אוהבת לפגן לחברות ישראליות ועוד מאתר ביוטי פוינט הם שלחו לי פה מסיר איפור לעיניים ולשפתיים לכל סוגי האור כמו שאתם רואים זה דו פאזי שזה בעצם מים, שמן, כן זו גם חברה ישראלית שקוראים לה מיקה מייקה וגם חברת קרליין שולחו אותו הדבר שתנחשו איזה מהם לא אהבתי בכלל של קרל אין. הוא יותר מדי שומני הוא שורף בעיניים בצריך אחרי זה להוריד את זה עם מים לעומת זאת, של מיקה מייקה לא שומני בכלל לא, לא כאילו רגיש בעיניים שום כלום פשוט נפלא באמת אל תמות! וagaraתי ל-liquid lipsticks, אחים, אמידים, וירפים, וזולים, ומשלמים של golden rose, שזם מאתר glam guru. יש פה התגבה נא אחד ועשר, שו ניודיק הזה, ויש פה התגבה שש, שו אדום חזק מאוד. ועכשיו בגרלה! אז אחד מכם יקבל גם את המוצר המושלם הזה שאני מאוהבת בו וכל הזמן נשתמשת בו לשיער זה בעצם בוסם לשיער כמה מוצר גאוני זה ללא אלכוהול ככה שזה לא רס את השיער ויש לו ריח מאלף שמחזיק לאורך זמן וזה מחברת אלים ביאנקו כשאני שרמה את זה אנשים כזה וואו מיכל ריח טוב יש לך בשיער או oh, כן <laughs> אני יודעת <laughs> לא עשיתי כלום אבל כן, עשיתי. כי קיימים מקבל תיק מאתר. Last and find bags and more. זה שזבאמת אתר ישראלי. הם קיימים תיקים מאמנים. זה התיק שאני בחרתי. אני משתמשת בולא למודים, מamas יחודי. וזה התיק שאסوي מجينס והוא סופר מושלם. אז אם אתם רוצים לשתותף בשתי אגרלות, כל החוקים יופיעו בתבנית המידא למטה. מכורא שアナינתם מסירתם, לישי לאחמ יומניפלא. Bye.